بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين حلقة اليوم عن الفيضان السنوي الذي يأتينا من هضبة الحبشة من بحيرة بكتوريا الاثنين سوف يكون الفيضانات عالية هذا العام وتكون اعلى واشد قسوة. من العام الماضي، وسوف يبدأ الفيضان مبكراً، ربما في بداية شهر ستة القادم. الأمطار سوف تكون غزيرة على هضبة الحبشة، مما يؤدي إيه بالتالي إلى زيادة حصة مصر من مياه النيل ودخولها. على التوالي مفيد تشكي إن شاء الله هذا العام، لكن هذا لا يعتبر خيرا لنا لأن الميه ممكن تكون عذاب لينا وإن ربنا بيجمع لنا العذاب، فاحنا لازم نترقب هذه العلامة الهامة والفارقة في حياتنا، فبإكتمال السد الأثيوبي يكون إكتمل العذاب لنا. ويكون على وشك الانهيار في اي لحظه فاحنا نتوقع انهيار السد الاسيوي في اي لحظه الان لا يوجد تاريخ محدد لكننا نترقب كانك واضع الان حله ميه على النار بتغلي لسه حاططها انت بقى مش عارف امتى بالظبط هتغلي فنفس الوضع الان هو امتلاء السد الاثيوبي هو غليان الحلة على النار يعني انا بشبهلكوا كده عشان تفهموا الصورة لان احنا خلاص دخلنا فعلا داخل علامات الساعة الكبرى وحكاية طبعا وفاة اخر الخلفاء المسلمين دي ربما تأتي بعد انهيار السد العالي ولم تكون قبله لان ترتبها في سفر إشعياء 19 لاحظت ان مولى قاسي القلب جاءت ثم جاء ايه الله ضاربا فشافيا فهذا معناها ايه ضرب السد العالي يعني انهيار السد العالي فبعد كده يشفينا ويعود المصريين الى ما كانوا عليه ومأزن يعرفوا الرب ويرسل لهم محامية مخلصة ينقذهم مما هم فيه اذا ترتيب الاحداث في هذا السفر بالذات يعطينا انطباع ان اخر الخلفاء المسلمين سوف يكون موجود بعد كده ينهار السد العالي وهو موجود وبعد انهيار السد العالي ياتي المحاميا المخلصا اللي هو السيد المسيح او الماد المنتظر يبدا حكم مصر الفعلي بقى هنا تاتي يعني الضربه القاسمة في عهد الظلم والاستبداد بانهيار السد العالي وبداية عهد جديد على مصر فإذا السد العالي ده قدر له الانهيار لإن مهما حاولت تغيير العصور من نفسي فده لا يمكن أبدا أن أفعله فيطينقنت الآن إننا قادمين على انهيار السد العالي كده خلاص كده إحنا دخلنا عليه فعشان كده بقي لا توجد جدوي بقي من إخراج الملكة كليوباترا لأن مفيش حد هيستمع لينا فمهما قلت عن الملكة كليوباترا ونخرجها ونقيم وقائي والكلام ده كله خلاص ايه اعتبروه انتهي لأن محدش هيسمعني ولا هيستجيب ليا لو اتكلمت حتي مية ألف سنة واحنا علي نفس الطريقة دي محدش هيسمعني هو ميسمعوش غير اللي هم عايزينه بس. هما حرين طبعا كله واحد حر في العصر بتاعه يفعل فيه ما يشاء في مواطنيه ان أراد السيسي يعني للسد الانهيار وغرق مصر وغرق ملايين الشعب من الشعب المصري فهذا أمره وشأنه هو اختار لكم الوضع ده لأن كان ممكن نبقى أفضل بس مفيش فايدة خلاص احنا بننتظر دلوقتي الفيضان ده عشان تصدقوا كلامي برضو ان انا مش بهجص عليكم وشوفوا فيضان السنة ده هيبقى ايه وبعد كده نتكلموا بقى مع بعض يعني عديكم فرصة برضو ايه شوية كده ايه نفكروا مع بعضينا ونوصل لحال ان شاء الله مجدي بين الاطراف المعنية وهو الله طبعا وشريعته, وشريعته والرئيس عبد الفتاح السيسي وقوانينه المعترف بها فاذن هنا قوانين وهنا شريعة ربنا هنقيس شريعة الله مع القوانين بتاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي صدرت في عهده واللي استمروا عليها واخدوها قوانين لهم قانونا لهم فعن طبقه الشريعة مع القانون بس ان تطابق القانون مع الشريعة مفيش اسم عليه خلاص ان اختلف القانون عن الشريعة يجب اصلاحه حتى يوافق مع الشريعة قولنا طب مثال يا عم امل مثلا ايه هي الشريعة بتاعت ربنا مثلا وايه القانون اللي هو هيبقى مخالف اصدق ايه يعني بالزبط والله يا جماعة حاجات بسيطة جدا بس عند الله كبيره جدا هي بالنسبه لنا احنا عشان تعودنا عليها بقت بسيطه عندنا وهينه لكن ليست عند الله هينه خصوصا الميزان الميزان الميزان ده جاء رسول مخصوص للميزان اللي هو شعيب او فوق الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم يعني خلي بالكم يعني خلي بالكم يعني خلي بالكم يعني الكلام اللي هنقوله ده مش هجس ولا اي كلام اول حاجه الكهرباء لازم كل بيت يكون فيه عداد كهرباء دي اول حاجه الشريحه تكون شريحه موحده على الجميع يتصرفوا يعملوا شريحه موحده على المصانع على البيوت على الشركات على اي حاجه هي شريعه شريحه موحده لعدم التلاعب بالشرائح او بالقانون او بالكهرباء منديش فرصه لحد ان هو يتلاعب بيها يعني ميجيش واحد بقى عامل محل تجاري ياخد بقى ممكن فرع نور كده من المنزلي فطبعا ده ايه يعني كده مخالف هيبقى بس احنا مش هنحس بيه وندي بالناس فرصه ان هي تسرق الكهرباء بالطريقه على الكهربا دي على سبيل المثال وسرقات الكهرباء دي يجب وضع حد ليها وكل عماره يكون ليها عداد مجمع متصل بباقي العدادات في حاله مخالفه العدادات لقراءه العداد المجمع يتم فحص العماره من اولها لاخرها وبيان ما هو الذي يسرق التيار الكهربائي لان هناك فاقد كل سنه 2 مليار جنيه على الاقل سرقات كهرباء يعني مصر بتفقد كل سنة اثنين مليار جنيه بسبب سرقة الكهرباء دي ويجب تغليظ العقوبة على سوارق هذا التيار الكهربائي يعني حاجات مهمة لازم نفهمها مينفعش يعني يبقي ايه احنا نحاسب الناس من غير عداد نقوله ادفع ستمائة ادفع ربمائة افرض مش قاعد الشقة افرض بيسحب تيار اكتر. هنا لازم يجب ان تضع ميزان التكنولوجيا تقدمت والعلوم تقدمت في الدول وبقى في موازين وفي عددات كهرباء حلوة وعددات دفع مسبق يعني حاجات كتيرة حلوة احنا بقى ليه بنعمل كده في نفسينا ليه نوصل التيار الكهرابي من عداد هتقول لي عمارة مخالفة منهاش علاقة الشركة لازم تضع حد لهذا الموضوع طول ما انت وصلت بدام انت وصلت كهربا لهذا المبنى عليك أن تضع عدادات خلاص أنت وصلت يا إما متوصلش بقى تيار كهرباء يسحب الأسلاك كده ويقطع الكهرباء عن العمارة يعني يشغلوا بقى جنريتور بقى يعملوا اللي هما عايزينه بس أنت طول شركة الكهرباء هتوصلي كهرباء لأي حد تحطينه العداد بتاعه وصيانة العداد على شركة الكهرباء مش على المواطن وإن عطب العداد تغيره شركة الكهرباء اذا كان عيب فني داخل العداد بدون اي مصاريف على المواطن المصري نفس الحكاية بالمية برضو وفيش ده ايه مية كده نحسبها جزافيا 85 185 جنيه على المواطن عشان العداد بتاعهم مش شغال لا شركة المية هنخليها هي الملزمة بتغيير العداد بدون اي مصاريف على المواطن برضو مع دفع بقى في الفاتورة ندفع بقى في الفاتورة حاجة يعني عشان صيانه العدادات وكده ماشي مفيش مشكله بس المواطن ما ايه ما يتحملش اي حاجه دي عشان يبقى فيه سرعه في الانجاز وان انت تبقى انت المسيطر انت اللي عندك العداد يبقى انت انت اللي تغيره مش تكبر انت المواطن يغيره لانك انت اللي بتحاسبه مش هو اللي بيحاسبك فيعني سوبر ماركت معاه الميزان بتاعه الزبون ما بيجيبش الميزان في البنزين نفس الحكايه هي اللي عندها العداد اي حد بيصرف اي حاجة بيكون هو صاحب الميزان فعشان كده الشركة هي صاحبة العداد مش الزبون هو صاحب العداد فهي ملزمة الشركة في حالة عطب اي عداد مية من فني يعني يكون عيد فني مش تكسير فيه او حدوث اي تلفيات فيه من الخارج يكون على المواطن ماشي انا معاكم في دي إنما إن كان العيب هو عيب طبعا فني وتقني يجب على الشركة إن هي تغيره بنفسها سواء بقى تلف باغة العداد من الشمس أو أو يعني غير غير الباغة مثلا العداد من جوة التروس مش شغالة غير التروس عندك عدة التروس غيرها بطها وقفل العداد تاني زي ما كانوا خلاص يعني في إمكان شركة المية تعمل حاجات كتيرة كويسة بس احنا ما بنعملش برضه بيها وهما شغالين كده واحنا بنخسر كده ربنا يا جماعه لما نفقد ربنا احنا يعني ما نمشيش في طريقه هنضل الطريق زي ما اللي بيفقد النور بيفقد البصر يبقى احنا نتخبط بقى مع بعضينا ونقولوا بقى الدوله بتظلمنا ليه وبعدين الدوله تقولنا وطنيه خليكم معانا ان احنا وطنيين مش طب وطنيين ازاي يعني انا ابقى وطني ويعني اقدم الولاء ليك مثلا وانت بتاكني وتسرقني وتحت مرأه اسمع من الناس والناس ساكته يعني شيء عجيب فعلا يعني زي مره كنت راكب مره طرام لقيت واحد مجنون راح واقف جنب بيت كده لابسه فستان راح مش اللح الفستان بتاعها على الاخر حتى يعني بان الاجزاء الداخليه يعني حاجه غريبه والناس كلها ساكته وهي ساكته طيب لغايه ما واحد اتكلم راجل بتعمل ايه انت ايه بتعمله ده وانت ساكته ليه عليه راحت معيطه البيت مكسوفه تتكلم هو الشعب برده كده حد شال البتاع برده بيشلحه وفي نفس الوقت الشعب مكسوف يتكلم لان ايه حد كسر عينه او مش عارف يعني الشعب مكسوف ان هو يتكلم ويقول ايه ان حد ظالمني دلوقتي ماشي والضرائب عندنا برضو يجب ان تتغير يعني القوانين برضو الوضعية دي مش تمام مش هتمشي مع ربنا بمعنى اصح وما تمشيش مع الشريعة لان الدرائب الجزافية دي ما اي معنى وبتظلم الناس وانا اتظلمت شخصيا من هذه الضرائب وعلى فيديو عنها في القناة ممكن تتطلعوا عليه برضو ازاي اتظلمت وكده فطبعا الضريبة الجزافية دي مش مقبولة عن برضا ان انت تحط ارقام من عندك وجداول كده وبتاع مش غير مخالفة للحقيقة يبقى انت بتزور في الحقيقة انت ما بقتش حكا انت بقيت رجل مزور بتزور في الحقيقة عشان تاخد فلوس وتنهب الفلوس من مواطنين وخلاص هي سرقة طبعا لأ يبقى لازم تتغير القوانين دي احنا بنقوله ربنا اللي عايزه يتغير ايه عشان نبقى فاهمين الصورة ليه عينهار السد العالي يبقى لازم نغير في القوانين طبعا قوانين البنوك طبعا دي فيها فساد كبير للناس ومتحطى العملة المصرية لتخليها قزم يعني ما تسويش ساغ بعد كده الجنيه ما يسويش قرش تعريفة حتى بسبب الفوايد والقروض وخلافه مما يضعف الجنيه المصري فطبعا ده كلام مش مقبول ويجب تخفيض الفائدة وضخ الأموال للخزانه المصريه بصوره عمليه وصحيحه وممكن يعني يستفيد الرئيس من الكلام ده لو اتم البحث يعني عن ملكه البطره والكلام ده وانقذنا نفسينا فعلا السيناريو ده اللي بقول عليه من زمان هيطلع ملكه البطره هياخد 2000 مليار دولار لسداد ديون مصر وتكملت باقي المشاريع وتنفيذ مشروعات اخرى جديده ان شاء الله فيعني الخير لينا ونصد هجمات يأجوج ومأبوب علينا اللي هي هتجينا من هنيار السد العالي فيعني انا لصالحكم انا بعمل لصالحكم انا ما منقضش حد لكن بقول لكم الشريعه فين الصحيحه اللي يجب ان نعمل بيها والشريعه الخاطئه وفي كلام كتير طبعا بس انا ما اقدرش اقوله لكم الماده المنتظر فعلا لما يجي بنفسه يقول بس دي الحاجات اللي باينه وواضحه زي عين الشمس يعني العيل الصغير ممكن يقولك عليها في قوانين كتير لسه برضه تتغير ان شاء الله الى الافضل يعني الافضل للحكومه والمواطن ونريحوا دماغنا يعني ربنا عمل الميزان ده عشان نريح دماغنا ما عادش بقى احنا في صراع مع ده ومع ده بعد كده نروح مثلا شركه الميه تقول لك انت دفعت مواطن كتير قوي طب تعالى نعمل لك تسويه اقعد بقى اربع شهور بالعداد الجديد عشان نشوف قراءات العدادات وياخد المتوسط بتاعك وبعدين يقول لك انت ليك 1000 ليك ألف ونص طب هو انتوا شايليني في ألف ونص كده يعني انتوا عارفين ان انا ما باخدش الكميه دي طب ليه بتحاسبوني عليها وانت لو مروحتش رحتش اشتكيت وقدمت الاربع ايصالات دول خلاص هيسيبوك مش هيدولك حاجه يعني حتى الحق لازم انت تروح تطالب بيه هم مش هيدوهولك من نفسهم من تلقاء نفسهم ده في واحد دفع الضريبه مره مرتين في امريكا رجعوا له الضريبه اللي هو دفعها او دفع حق ودفع ضريبه ازيد من المطلوب فرجعوا له الباقي القيمه قالوا لا انت حقك قد كده بس يعني شوف العدل وصل فين في امريكا واوروبا واحنا يعني القران بتاعنا يعني اللي هو بيقول كل حاجة حلوة سرقناه وبقينا حتى يعني وصلناش حتى للدول اللي هم بنقول عليهم كفار احنا ما وصلناش لمستوى الكفار حتى على الرغم ان احنا مسلمين وده عيب قوي عشان كده المهدي المنتظر عيب ودي وظيفة بقى المهدي المنتظر عشان تبقوا فاهمين ليه هيجي المهدي المنتظر وليه الحكومة اصلا ما بتدعيش للمهدي المنتظر ان هو هيجي في الوقت ده لان هم عارفين لو قالوا ان هو المهدي المنتظر هيجي في الوقت ده يبقى هم مش حلوين لازم هو هيجي لما تملا الارض جورا ظلما وجورا فهم يقولوا احنا يا جماعه ملاقنا لكم الارض ظلما وجورا ومن المهدي المنتظر جاي هيجوا في الاذاعات بتاعتهم هيقولوا كده عمرهم ما هيقولوا كده عمرهم ما هيقولوا ان المهدي المنتظر هيجي دلوقتي لا ده لسه بدري اوي يا عم ده لسه 2000 سنه كمان طبعا عشان ميقودش على نفسه وانه هو وحش لازم يحلي نفسه فاي حد كان هيعمل كده فهنا نترقب الفيضان القادم ان شاء الله من عبرة الحدشة ونشوف هيحصل ايه في مصر نترقب برضو يوم 14 مايو ده ربما يحدث فيه شيء ما او ربما يحدث فيه 15 مايو صور التصحيح أخرى للقوانين والتوفيق إلى أمر الله الحكومة المصرية يكون ايه وضعت نفسها في الطريق الصحيح لعلامات الساعة الكبرى وحفظها الله مصر من كل سوء وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني لازم انت يبدأ التغيير من عندكم يبدأ التغيير من الشعب. والشعب يطالب بالتغيير معايا عشان نضمن حياة أفضل لينا ونقي نفسنا من الغرق من هذا الطوفان العظيم القادم من هضبة الحبشة وانهيار السد العالي وبعد ذلك يأتي الجفاف علينا لتكون لعنة الله حلت ليه بقى لعنة الله تحل علينا لأننا آآ... لعن الله قوما تفشي الظلم بينهم تفشي الظلم يعني في بيحصل ظلم وبنوافق علي الظلم كمان فموافقتنا علي الظلم ده هو ده اللي عجيب. لنا كمان العذاب مش شرط ان انت بتظلم بس لانك انت في ايدك برضه كمواطن تغير القوانين للافضل بالمطالبه بتغييرها فانتوا طالبوا معايا ان احنا نحاول نغير القوانين دي عشان نقي نفسنا من عذاب الله عذاب الله اشد واكبر من عذاب الحكومة يعني لو انتوا خايفين من الحكومة انتوا هتمشوا في طريق سليم احنا يعني مش هنعمل مظاهرات مش هنعمل اي حاجة كل اللي احنا بنطلب به مجرد دعوة الحكومة الى تغيير القوانين ومراجعتها بالشريعة والله الشيوخ خللنا لا كده القوانين بتاعتهم سمية مية ومطابقة للشريعة خلاص مفيش مشكلة لازم كله يوافق الحكومة توافق علماء الازهر يوافقوا كل شيء والاسسين والرهبان برضو ليهم دور عشان يكون الحكم نقي مفوش أي شوائد علينا وعشان نقي عذاب ربنا في الدنيا وفي الأخرة كان معكم أمل حسني من مدينة الإسكندرية متنبأ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر إن شاء الله تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة تسعة سبعة اربعة وشكرا على حسن إستماعكم